Velkommen til modul 3 Vurdering, digitale tester og oppgaver. Noe av det som har størst effekt på læring er god vurderingspraksis. Derfor vil vi denne modulen ha fokus på hva som kjennetegner god vurdering. Vi kommer til å snakke mye om summativ og formativ vurdering, og det er kanskje nye begreper for mange. Summativ det er som en dommer mens formativ, det er mer som en trener. Dommeren, den er opptatt av å resultaten av dine. Mens treneren, den er opptatt av å dig deg videre til å bli bedre. Vi kommer til ha mye fokus på formativ vurdering i denne modul. Vurdering, det handler mye om hva som skal vurderes. Når skal det vurderes? Når skal tilbakemeldingen skje? Og hvordan skal tilbakemeldingen være? Vi må derfor kunne lage gode læringsmål og utvikle gode vurderingskriterier. Tester og oppgaver er måter å jobbe med vurdering på. Vi må kunne lage gode tester som ta for seg den viktigste kunnskapen, lage gode spørsmål, kunne gi automatiske tilbakemelding av formativ karakter. Gode tester har stor betydning for den enkeltes læring, men det forutsettes at det brukes på en riktig måte. Det finnes mange ulike verktøy for å lage tester av ulike slag. Fra enkle flervagensoppgaver til studentresponssystemer så kan brukes til å gi hver enkel kurstiltaker en stemme. I denne modulen vil vi vise eksempler på ulike verktøy og spørsmålstyper og vi gir tips på hvordan du kan bruke disse i dine nettkurs. I modulen vil du få lov til å forsøke deg på ulike verktøy og lage ulike spørsmål og du skal også lage en spørsmålsguide. Vi skal også se på hvordan du kan bruke vurderingsresultatene til evaluere din egen undervisning og ikke ikke bare vurdere kursdeltagerne. Gjennom dette studiet vil du møte ulike tester og vurderingstyper, slik at du kan vurdere selv hvordan disse fungerer. Vi er tilgjengere av det vi kaller for walk the talk. Det vil si at vi er tilgjengere av at du får oppleve på kroppen ulike oppgavetyper, slik at du er bedre i stand til å velge de riktige oppgavene når du skal lage et nettkurs innenfor et fageevne som du kan godt. Da sører vi gang og lykke til med modulen